بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم معاكم اشرف رمضان في الفيديو ده هكلمكم عن اناره من شركة الزامل او من مؤسسة الزامل للتجاره تمام اللي هي الالمنيوم ليد لايت الالمنيوم ليد لايت زي ما احنا شايفين كده في الكتالوجات زي ما بنقول دي من شركة الزامل تمام الالمنيوم ليد لايت بروفايل الخاص بالشركه بصراحه هم عاملين شغل الومنيوم ليد لايت جميل جدا لو انت بصيت هنا ده الومنيوم ليد لايت تمام هتلاحظ هنا في السقف في عندي الومنيوم تمام ليد آه لايت موجود في الديكوريشن بتاع السقف زي ما انت شايف كده هنا برده في نفس الـ الـ الـ الديزاين في المشروع ده في الومنيوم ليد لايت كامل لحاجات ريال موجوده في المشاريع اللي تم تنفيذها طبعا هنا في اشكال مختلفه للكشافات شركه الزامل شركه متخصصه في الاناره بصفه عامه تمام في اشكال مختلفه للكشافات بتاعتهم موجوده لو احنا بصينا كده هو بيقول لي هنا انا بقدر في الألمونيوم ليد لايت تمام اقدر أخذ اشكال مختلفه للديزاين طبعا حضرتك بتختار الشكل او ممكن يتعمل لك تصميم مستقل للالومنيوم ليد لايت الخاص بيك حسب الفريم وحسب الديكور اللي موجود عندك في المكان اللي انت عايز تركب فيه دي كل الفورم او الصيغ المعموله الجاهزه وانت ممكن كمان تكرييت تمام فورمه جديده من خلال الديزاين من خلال الشركه طبعا زي ما شفنا كده الديزاينز المختلفه دي بتبقى داخله على الفريم المختلف طبعا هنا بنتكلم عن شركه عبد الرحمن الزامل عبد الرحمن الزامل فاوندد من 2012 الشركه موجوده من 2012 متخصصه في السيلز او الهولي سيلز الخاص بي اول كايند اوف ليد لايتنج يعني هو بيشتغل على كل انواع الليد لايتنج برودكتس الليد لايتنج برودكتس كلها بيشتغل فيها استابلش هاز بيكوم ليدر In LED Commercial Aluminium Field in Saudi Arabia تمام LED Commercial Illumination Field تمام الشغل بتاع LED ده متميزين جدا بصراحة في شركة عبد الرحمن الزامل طبعا بيدي full solution one step lighting solution supplier for residential طبعا بيدي لك solution كامل في residential في السكني في ال retail في الهوسبيتال hospital في commercial market تمام وبيديلك كمان آه سيرفيسز للبرودكت دي تمام اللي هي خدمه ما بعد البيع طبعا في البروجكت بتاعتهم في المينستري اوف انتيريور والسكيورتي فورس هوسبيتال آه بروجرام والميليتري اندستريال كوربريشن في الخارج والسبيشاليزد آه ميديكال سنتر هوسبيتال دي بعض المشاريع اللي هم اللي اشتغلوها تمام ايه عبدالرحمن بتاعهم آه عبد الرحمن الزامل <تصفيق> www.aralalzamel.com ده السايت موجود تقدر تدخل تشوف اي داتا عن الشركه طبعا الكونتنت هنا الخاص بالجزء بتاع الليد لايتنج او الالومنيوم ليد لايتنج في عندك اكواد تمام بتروح بتطلب منها البرودكت الخاص ب في شركه الزامل زي الاي ال B001 تمام هتلاقي في عندك 03 ده فورم من الفورم ALB002 اللي هو 04 في عندك ALB008 اللي هو 05 وهكذا دي الاشكال المختلفه لليد لايت اللي هم تمام بيصنعوها فهنبدا نشوف ALB001 R زي ما احنا شايفين كده الاشكال زي ما قلنا الفورم اللي فوق دي موجوده بدايمنشنز مثلا 23.2 هنا الارتفاع ده 8 بحيث انا بدي ديزاين تمام كامل للاشكال بتاعت الليد لايت ده بيبقى انا اقدر استخدمه ان انا يبقى الليد لايت موجود في الخشب محفور تمام بعمل الفريم بتاعي وبركب الليدات بتاعتي داخل الخشب داخل الجبس تمام ده كله احنا بنبدا نعمل له تصميم تمام مستقل للعميل زي ما انت شايف كده لو انا عندي الارفف دي اهو في عندي في الارفف دي عامل داخل الخشب تمام الفريم بتاعي بالابعاد ال والاشكال اللي احنا بنقول عليها حسب الديزاين تمام زي ما احنا هنشوف كده تمام التفاصيل ادي الجزء بتاع اللايتنج نفسه اهو ده الزام اللايتنج او عبد الرحمن الزام اللايتنج تمام ودي الجزء الخاص بالاند بتاع الليد طبعا هنا بيديني الاكسسوارز اللي هي بيستخدمها في الليد ده مهم جدا انت تبقى فاهمه زي ما احنا شايفين كده ده الجزء اللي في الاخر اسمه الاند كاب وذ هول تمام والاند كاب وزاوت هول طبعا الاتنين دول ليهم تطبيقات مختلفه في عندك ويز هول هول الفاتحه دي والمقفول تمام وبعد كده الالومنيوم بروفايل ده اللي بيتحفر تمام يتحط داخل الخشب او الماتيريال اللي انت هتحفر فيها تمام البي ام ام اي اوبال اه ماتيريال كفر ده الكفر الخاص بالجزء بتاع الليد وفي منه اوبال في منه السيمي كلين كفر تمام في منه الكلير كفر في الديفيوزد كفر البي سي ديفيوزد كفر تمام دي الاشكال بتاعه الكفرنج لليد طبعا الجزء ده المهم بالنسبه لي اللي هو الليد ستريب طبعا الليد ده احنا شرحنا كذا محاضره دي ده نوع ال ال ال ال الليد اللي هو 50 50 تمام 50 50 ليد طبعا ال ال ال ال دي الليد ستريب بتبقى 60 ليد بير متر مهم جدا للاستشاري أنه هو يفهم عدد الليدات في المتر يبقى انا عندي الموديل ده في 60 ليد بير متر بيطلع الليد كام على المتر 14.4 وات بير متر وده الليد درايفر ده مهم جدا ان انت تبقى عارف الليد درايفر اللي راكب من الشركه وتشوف الليد السبيكس بتاعته ايه عشان تبدا تتاكد منها يبقى احد التطبيقات ان انا ممكن استخدم الموديل اللي هو اي ال بي 001 تمام زي ما شفنا التفصيل كده ده شكل ثاني اللي هو اي ال 002 تمام الدايمنشن زي ما انت شايف 12 ونص هنا وده 8 وبره بره 17 ونص عشان الجزء بتاعي الكرفتشر ده تمام زي ما انت شايف كده هم منفذينه داخل ال الخاصه بالعرض في احد محلات تمام في زي ما قلنا خلاص الكلام بيثابت اندكاب وزول وفي اندكاب وزوت هول في الالومنيوم بروفايل الالومنيوم بروفايل بعد كده في الجزء اللي هو بتاع الكفر سواء كان بي ام ام اي وبال وسيمي كليرد تمام كفر وكليرد كفر والديفيوزد كفر هنا في الجزء كمان بتاع الماونتنج كليبس اللي هو الماتيريال بتاعة التثبيت نفسه داخل الجزء بتاع الخشب في الروتابول ماونتنج كليبس دي بعض الكلبسات اللي انا بستخدمها في ان انا اميل تمام روتابول ان انا اخليه يقدر يميل ال ال ال الكلبس بتاعي او ال ال بتاعتي في دي كله عباره عن ماونتنج كليب تمام بيسيز تبقى بلاستيك تمام عشان ابدا اعمل الكونكشنز بتاعتي المطلوبه عشان اعمل التثبيتات المختلفه ده الليد ستريب خلاص 50 50 ليد 14.4 نفس اللي فات وات على المتر المربع ده بيديني 60 ليد بير متر لو احنا رجعنا هنا تمام برده كان شغال على 60 ليد بير متر يبقى هنا اختلف الديزاين وهنا طبعا الليد درايفر زي ما انت شايف هنا في عندي ال ALP 008 ده انا بقدر استخدمه الجزء المتدلي ده تمام اللي هو بيسموه اللايتنج اللي نازل او بيسموه السبندد في عندي طبعا اكسسوارز هنا بتبقى الاند كاب وز هول والاند كاب وز هول شكل مختلف على شكل الجزئية بتاعت الليد برضه بيتفصل حسب اللي انت محتاجه والالومنيوم بروفايل والبي ام ام اي اوبال اه ماتيريال كفر والسيمي كلير كفر وبعد كده الماونتين كليبس المختلفه اللي تتناسب مع الجزء اللي احنا بنصممه بتاع الليد سواء كان بينزل سسبندد كده معلق في السقف او بنثبته على الجدار ممكن اثبت على الجدار كمان بشكل معين زي ما قلنا هنا برده بستخدم الليد ستريب هنا بقى الليد اختلفت 28 35 ليد و 60 ليد بير متر دي موجودة نفس ال 60 بس هنا الليدة نفسها اللي موجودة اختلفت طبعا احنا شرحنا في الفيديوهات السابقة ايه يعني 50 50 28 تمام 35 وهكذا والليد درايفر لازم تاخد بالك من الليد درايفر اللي بيبقى راكب في الكشاف ده مهم جدا بالنسبة لنا وده الجزء اللي هو بتاع السسبنشن واير اللي هو احنا بنعلق منه اللمبة سسبنشن واير سسبنشن واير مهم جدا تمام اقدر اعلقها واقدر اركبها على الجدار في بعد كده الاي ال بي 13 تمام ده انا اقدر اعمله على الجزء بتاع المكاتب مثلا اقدر داخل الخشب احفر الكلام ده في منه 30 تمام في 20 داخلي و 23.5 خارجي نفس القصه LED Driver هنا الليد ستريب 35 28 ليد 240 ليد برمتر خلي بالك والواتجز بتاعه عالي 19 واتنين من 10 وات بير متر دبل رول ده بيبقى دبل رول بحط صفين كده او اتنين رول على المكتب في منه طبعا الديفيوزد وفي منه السيم كلير وفي منه القبال وده الالومنيوم بروفايل وده الاندكاب وذهول والاندكاب وزوت هول انا اقدر استخدمه مثلا هنا في معرض للساعات اقدر اعمل الالومنيوم ده واحط فيه الليد بتاعي حسب الـ الـ الـ الـ الابلكيشن بتاعي في السقف مثلا هنا اللي هو ايه البي زيرو 14 تمام آه بيديني برضه الانديكاب وز هول وز اوت هول والالومنيوم تمام بروفايل والنوع بتاع الاوبال ماتيريال والسيمي كلير والديفيوزد خلي بالك هنا الليد درايفر لازم تاخد بالك من مواصفات الليد درايفر وهنا الاستريبايه 35 28 ليد 240 ليد برمتر 19 و 2. من 10 وورد بير دبل رو تمام بيبقى دبل رو عندي التصميم برضو هنا اقدر استخدمه في بعض المكاتب تمام اللي متصممه بشكل معين باخد اللي هو اي ال 018 تمام بنفس الشكل هنا بقى الكيرفيتشر ده تمام الكيرفيتشر خلي بالك من الجزء ده الكيرفيتشر واخد الشكل مقوس ده تمام ده طوله زي ما احنا شايفين كده في الرسم كام؟ 56.7 الداخلي 12.5 الجزء الارتفاع بتاعه تقريبا 9.8 مللي هنا طبعا ده الشكل الاندكاب وزهول هول والاندكاب وز هول والالومنيوم بروفايل شكل الالومنيوم بروفايل بيختلف زي ما انت ملاحظ كده من شكل لشكل والجزء بتاع الكفر وبعد كده عندك الليد اهي 50 50 ليد 4 أو 14.4 و60 ليد بير متر والليد درايفر هنا الشكل اختلف زي النوع الأول والتاني بعد كده ممكن نركب أبلكيشن لليد ده اللي هو ALB022 على السلم مثلا أو على الهاندريل بتاع السلم أو في الدرجات بتاعة السلم تمام اه أنا أقدر أركب الجزء بتاع ال AL تمام B022 ليه شكل خاص بالسلم. تمام اللي هو الشكل ده المعرج تمام بالشكل اللي انت شايفه طبعا الليد درايفر والليد خمسين خمسين ليد واربعتاشر اربعة من عشرة واط على المتر المربع نفس الكلام اقدر اعمله في السلم المدرج في مثلا المدرجات اللي موجودة في الكليات او في المدارس مثلا او في المسارح اقدر في اشكال مخصصة للجزء ده اقدر اركب عليها الليد. طبعا هنا الليد بتاعي 50 50 برده تمام الجزء بقى بعد كده نرجع تاني للسسبندد زي ما قلنا في السسبندد فيه الواير سسبنشن واير طبعا بيبقى بالميل 2 مل هنا ده شكل تاني من السسبنشن تقدر تركبه في المكاتب او تقدر تركبه في اي مكان طبعا تقدر تركب فيه الليد السسبندد طبعا هنا مثلا سيف المطابخ مثلا في صوره عندي مثلا هنا مركز عليها ستريت لايت مركز عليها عفوا فوكس لايتنج او كونسنتريتد لايتد ومنزل هنا على الجزء ده عشان انور منزل سسبندد بشكل معين لشكل الديزاين بتاعي ده بيبقى له الاكسسوارات بتاعته ممكن اقدر احط داخل الارض زي ما انتم شايفين كده تمام ده اللي هو بي ال بي 0 33 ده مهم جدا اقدر اشتغل عليه اخليه داخل الارض بين البلاطه والثانيه تمام اهو زي ما انت شايف كده الشكل ده ليد لايتد ووتر بروف تمام تقدر تعتمد عليه في الارضيه تمام كله ووتر بروف طبعا بيبقى ديفيوزد كفر تمام المستخدم نفس القصه برده ال 34 ممكن استخدمه في الجزء المبني بالسيراميك او الطوب تمام اقدر اعمل فيه ليد لايتنج عادي جدا ممكن استخدم ليد لايتنج في الجدران اللي هو ايه ال بي 035 تمام اقدر استخدم ليد لايتنج فوق مثلا عامل رف كده ازاز اقدر احط داخل او فوق الازاز او اقدر اركبه على الازاز بشكل معين تمام اقدر لو انا عندي رف بشكل معين كده اركب عليه تمام الليد لايتنج بتاعي سواء كان من فوق او من تحت بيركب مع شكل الفريم بتاع الإطار بتاع الإزاز بتاعي اللي شغال عليه، طبعا زي ما انتم شايفين مدي شكل جمالي رائع جدا الليد لايتنج إنارة ممتازة جدا بقدر أستخدم نوع تاني اللي هو 045 خمسة وأربعين في المكاتب سواء كان في السقف بتاعي أو في الخلفيات في الجدران كل حاجة ليها تطبيقها بقدر أستخدمه في الفصول أو في المدرجات زي ما قلنا ليها أبلكيشنز مختلفة في القاعات ان انا استخدم ديد لايتنج موجود على السقف مباشرة ثابت على السقف او موجود على الجدار مباشرة بشكل معين كل موديل طبعا ده كله في الالومنيوم ليد لايت ده واخد هنا الومنيوم بروفايل انا داخل الجدار بعمل كونتينوس اعمل لك ليد كده كونتينوس بشكل تمام او ديزاينات مختلفة على السلم مثلا اقدر ادي لك شكل جمالي السلم ده كله الومنيوم تمام ليد لايت دي كلها مشاريع ريال يا شباب منفذينها في مؤسسه عبد الرحمن الزامل طبعا انا عرضت عليكم ببساطه كده الكتالوجات بتاعه مؤسسه عبد الرحمن الزامل بصراحه الشغل بتاع الالومنيوم ليد شغل ممتاز جدا الشركة بصراحة متميزين في الشغل الخاص بالالومنيوم دي كل الموديلات اللي انت ممكن تختار منها حسب الأبلكيشن هو بيجي تمام بيعرض عليك ممكن يركب لك ألمونيوم فين في الأرضيات في السقف في الخشب في المكاتب عنده الأشكال او الموديلات المختلفة اللي تتناسب مع كل جزئية من الحاجات دي وان شاء الله هشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالإنارة وشركات الإنارة بالتفصيل هنشوفها ونتكلم عنها in details عشان نبدأ نشوف التكنيكا الاسبيكس الخاصة بكل شركة ونعرض عليكم تبقوا عارفين إيه اللي موجود في السوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته